أحبك من طرف واحد نويت راح احبك من طرف واحد نويت حتى انا وياك ما يمرنا الزعل حبك من طرف واحد نويت حتى انا وياك ما يمرنا الزعل حبيب على صدام حتى باكر لو رحت عنه ومشيت سلمو الغالي ولك ما يسألوني وقل له لهم راح بين وبين قصة حب وعيش الوحد بين وبين قصة حب وعيش وما أقلك خاف يمنعني الخجل قل لك واكتشف عندك حبيب او ليش اجازف انا ليش اجازف ونهي قصتنا فشل انا شاطراني ولك شاطراني لسانك لو يحبني لسانك لو يحبني شاطراني شاطراني وكره اللي بحبك الله اكره اللي بحبك انا شاطراني خذت مية بغرامك بوسي شادراني <تصفيق> يا علي صدام اه علاوي يا أموي <تصفيق> خدت مية بغرامك ولك والله والله والله والله, والله, والله. خذت بي بغرامك أنا شاطراني لأن غصباً عليك تصير لي أظل برجاك لو أنسى أنا اللي لك هسه أظل برجاك لو أنسى أنا اللي لك هسه كل جدك تريح العين وينك يلمح بجاوب دكتور مرتضى وين فلوسك يقول عباس قول دكتور, آه دكتور مثنى الحبيب اكيد وين فلوسك يا دكتور مثنى بالعياده بالعياده ابويا اكيد الحبيب كرار العارض حتى لو ما أبره ابو منين الغالي على الراس يلا شيل شيلها ابويا وينو ابونا الحبيب هلا عباس الخزعلي يعني الدقه عمي هلا ولو الصبح الدقه هلا بالدقه ابويا نشيل بدنا نشيل هالتيكر نشيلها لعيون علي ابو نانات علي دينا هلا بيت الفلوجي يعني بيت الفلوجي اكيد قطع السيد بيت الفلوجي هيا فقار افقار تعال شوف شوف شوف عفاز جمل جمل ها فنجز فنجز على حبك حب خرافي تعال. حب قوي مو على البال. بديت هذا الجمال تعال تعال تعال. تعال احبك حب خرافي تعال. تعال, تعال حب قوي مو على البال. بديت هذا الجمال تعال تعال تعال. اريد اقول لك انا قافض عليك. اريد ازود فيك. يا السموك. يا عن الابطال الهوج الاول. تعال عباس. هلا يا عباس. الاتحاد يا العراق. حسون النجفي شفتها الخمسة 25 عباس يعني شامرة وابطال شامرة روح لو أبويا يعني الاتحادية أبطال العراقي والدليلون علينا ألي. يعني الاتحادية والدليلون الاتحادية أه، أكيد هايظة الاتحادية أبويا أوي يا صدام انا علاوي الملك حجي صبار وغاني يتدلل علينا هلا عيون صدام العصيدي يتدلل علينا يعني البصاب على الراس عيونه فوق ذهبيه وهالي من علي صدام يتدللون علينا شدها احلى شباب التمريض يتدللون علينا هلا هلا, هلأ اصعد لعيون خواال العريس بن حتييم وينهم آه. حسن اه حسوني حسن الاحتييم الحبيب وين ابويا مطلب العريس وينك يا حسن هلا بالباب ابويا بالباب هلي باللاوي سايدين احلى التمريض أعطينا ربع على وسيقا لعيون التمريض نزلونا جوا نزلوا جوا يعني الهندسه والتمريض على الراس اه مرتضى الربيع والامن الوطني الابطال يعني الذبحاوي احلى دكتور عباس ودكتور علي على الراس ويدللون اكيد الملوك لعيون مرتضى كاظم يعني المطحنه ويدلل علينا حيالله ميه شربه عمي اكيد الزعيم ويدل علينا الزعيم واحنا ميه شربه, شربة. لعيون العريس الغالي هاج وباج بنشرب ابوي خلنا نسمع شو القضية هاي تحية من العريس للمطحنة وين المطحنة بوي اكيد تعالين المطحنة جيبة, جيبة. جيبة تعال طاحونة طاحونة أصعد بوي المطحنة العريس العيون فوق المقدره الحيادر والخزاع العراس أحلى المطحنة <تصفيق> <تصفيق> اسمع هذه التحيه آه. يعني العريس الف مبروك الخزاعي. <تصفيق> وسام الشبلاوي مطلوب على السيد آه شبلاوي يعني الشبلاوي يجرح ويداوي يد الشبلاوي. يعني المندوبين شلع قلع على الرأس والنعم منك يلا شفهم <تصفيق> ياك عريسنا بارك الحمار كل حل يما